За гору зникає і наша пісня грає, дивлюсь без доні очі, все світу них дівочі, дивлюсь і роз. Коза учи, ми заручені небо в моїх долонях, всі мої думки, Тонечка підростає, твоя краса не зникає, буде на тебе схожа заради нас. Можуть Дякую! В полоні Твоїх очей Твоїй посмішки